Uvreženo mišljenje je da recimo paušalci koliko imaju radnike da oni samo treba da plate paušal i da su time poplaćali sve, to nije tačno, paušalci za sebe prijem novca na svoje poslovne račune u svrhu poslovanja, dakle njihova, ono što su oni zaradili, oni su to sve poplaćali plaćenjem paušala, ali ukoliko je u pitanju novac za njih, ukoliko je u pitanju novac za radnika, za radnika se mora obračunati i prijaviti poreskoj plata, zarada, porezi i doprinosi. Shodno tome, paušalac u suštini ne sme da podigne novac i da ga samo da radniku ovako, Definitivno time nije izmirio sve poreze i doprinose i manje više svaka uplata fizičkom licu koja ne može da se dokaže da je nešto neoporezivo, inspektori imaju tu, čak imaju i slobodu da to smatraju nečim što je oporezivo i svaka isplata koja ne može biti dokazana da je neoporeziva, inspektor će to tretirati kao isplatu plate, to je zarade i tražit da se na taj novac koji je fizičkom licu uh, tretira kao Plata, to je zarada i da se na to plate porezi i doprinosi. Dakle, isplate fizičkim licima, bilo da su zaposleni, bilo da nisu zaposleni, nego, recimo, je ugovor o delu, o pribranom povremenu posla i slično, obavezno ili imate dokaz da je neoporezivo, ili imate dokaz da je oporezovano na neki drugi način. Primer je, recimo, kupovina automobila. To je oporezom na prenos apsolutnih prava. I time dokazujete da na tu transakciju nije potrebno obračunati poreze i doprinose u punom iznosu. Sve zašta nemate dokaze, inspektor može tomačiti kao obavezu da se obračunaju i plate poreze i doprinosi.